Dobar jaz sem Aleks in danes vam bom predstavil pasje življenje. Mal se hecava, ampak danes bomo vsem govorili o kuških. In sicer kako lahko tudi vi, lasniki, poskrbite, da je čim manj odpadkov tudi pri naših ljubljenčkih. A ne, Aleks? začnemo? Dejmo. Tukrat bom delila trike, kako poskrbimo, da tudi za našim hišnim ljubljenčkom ostane čim manj odpadkov. Na poti vedno uporabim embalažo, ki jo imam odprej in zato, da lahko vanjo nalijam vodo za našega ljubljenčka. Kamorkoli gremo, moramo imeti vodo, ne samo za se, za otroke, ampak tudi za psa, ker pes rabi vodo. In jaz imam običajno neko jeklenko ali stekleničko seboj na hrpniku, zraven imam pa še eno posodico in vanjo nalijem vodo. Ta posodica je lahko, načeljamo od česar, koli neka embalaža, ki jo imam odprej in jo ponovno uporabim. Ponovno uporabim karkoli imam in na ta način poskrbim, da je čim manj odpadkov. Tako kot otroci imajo tudi psi radi igrače in igrače lahko naredimo doma. Lahko ponovno uporabimo tekstil ali pa recimo iz vrvi naredimo igračo. V bistvu je precej preprosto, če uporabimo stare poloverje, ki so že strgani in jih ne boste ponovno šivali oziroma se jih ne da več popraviti, jih lahko uporabite za poseb nekaj drugega, torej za igračo za psa. Lahko pa uporabite vrv. Recimo vru, ki je že dotrajena ali pa je imate od različnih čovnov, od kjer že in je ne uporabljate za njen prvotni namen, to vrv lahko uporabite in izdelate igračo za psa. Psi imajo radi vrvi in to je odličen način, da boste naredili eno tako dobro delo za okolje, hkrati pa bo še manj odpadkov, ker boste nekaj uporabili, kar bi sicer morda romalo v smeti. Kamor, ko gremo, imamo sabo neke prigriske. Ne samo za otroke, ampak tudi za psa. Tako da jaz spet uporabim neke plastične posodce, ki jih imam odprej, embalažo, ponovno uporabim, notri dam prikete ali preboljške in to gre z nami vse posod. In na tak način lahko spet ponovno uporabimo neki, kar imamo prej, in to izkoristimo, dokler gre. Vsi psi in mačke nimajo take sreče, da imajo odgovorne lastnike in lastnice. Zato je toliko bolj pomembno, da smo tudi solidarni doživali, ki so v zavetiščih. Tja lahko odnesemo tudi arjuhe, brisače, odeje in vzglavnike. Načeloma se posvetujete z vašim zavetiščem, ki ga imate v bližini, jih pokličete pa vprašate, kaj jim trenutno najbolj koristi in to tja odnesete. Pa ne pozabite, da tudi hrano potrebujejo največkrat v zavetiščih potrebujejo hrano. Tako da bodimo solidarni skupaj. Imate tudi vi predlog, kako smo lahko bolj trajnostni pri naših hišnih ljubljenčkih? Dejte napisati to spodi pod komentarje. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Lepo se medite. Čau, čau!